Card. One card? Yeah, yeah. Just one. Have a look at it. Okay. Go to the camera. Okay. I will shuffle the cards like this and your card should come to the top. Okay? I'm going to show you the first card and I want to tell me is this your card? Yes or no? No. Are you sure? Yes. So I will take the seven of spades and I will give it to your friends here. Say stop. Stop. Check this one out. What's that? The same. No, it's not the same. <laughs> okay, you are right. Ace, and I will give it to you. I want you to say stop, and we will stop on your card. Say stop. Stop. Check this one out. What's that? That's my mistake. So that should be... Oh. <laughs> that was a card, wasn't it? Yeah. <laughs> right tricky. Alright. Pick a card? <laughs> Okay, and then I will put it here, hold out your hand like this, I want you to put your hand on top of it, like that. So you see those two cards, it will help me find your card. So if I take those two cards, can you hold this please? I want you to look really close at the cards, like this. Now have a look at it. Thank you so much. مشهور هلا بي مشهور انا من جماعه يوتيوب هلا وبدي اخذ مصاري طلع مصاري اكثر منا ربحنا والله خلاص في عرب العالم كرام <تصفيق> تولي يعني تفوق تولي اول اول ورقه هكا تو نحبك تختار ورقه هاو اوماي جاد مزال مزال ايش؟ اعمل هكا Here or mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. How? ولا there? How? I that was a waste ماذا تفعل؟ اختار وقتها شعبك شوفها؟ شوفها ولاك <تصفيق> شوفتها اياها ولاك؟ رجع لي اياها لا طلعت لا ما رح اطلع اغذر اخر مرة انظر الورقة اخر مرة وراح احطها هون سوي ايديك هول هيك بحبك تحطي ايديك الاخرى فوقها نجنيب ماش نختار تو زوز وراق نقولو الكينج والجوكر وزوز لوراق أضوما راح يساعدوني نرخل البرقان طيعك ماش نخل الكينج ماش نعمل هكا نحبك تغزل في الوسط اغزل الله يخبتك افاق افاق الله يخرب بيتي الله يخرب الله يعمل اليوتيوب شانل تبعي الله يعمر بيوتك <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله طلعت هاي انا ما حتى طلعت من وسط طلعت من وسط الاوراق هو لما قال <تصفيق> لي رجعيها بيكون سحبها واخذها مع الباقي هذا ماكن الناس اللي بداوا يتفلسفوا عرفت يتفلس كول داون